Півтори сотні жителів обласного центру зібралися вранці в дендропарку біля флагштоку найбільшого на Хмельниччині прапора, щоб урочисто підняти національний стяг у День Єднання. Ми не стоїмо осторонь, ми хочемо передати всьому українському народу, що Україна єдина, сильна і з нами віра. Керівник зони територіальної оборони в області Сергій Гамалій оголосив хвилину мовчання на вшанування пам'яті загиблих на Східному фронті України за майже вісім років. Командир бригади Хмельницької територіальної оборони підполковник Валентин Бігус каже, ще один день для гуртування українського суспільства в наших календарях не зайвий. Патріотизм завжди треба виховувати, і я вважаю, що це дуже слушна ідея, і я думаю, що вона правильна. За його словами, бійці загонів тероборони готові дати відсіч за першим сигналом. За вісім років війни дало такий досвід, що багато. Ветеранів, які прийшли війну, вони знають, що робити. Готую стати по-першому сигналу в стрій і відбити будь-яку агресію, не тільки там на кордонах чи в глибані, якщо будуть діяти якісь диверсійні групи противників. Яка готовність бійців тероборони та скільки їх, командир бригади не розповідає. Каже, це військова таємниця. Достатньо, щоб від... yeah. знищити ворог. У військових ніколи немає паніки. Повірте мені, тому що вони знають, що робити і знають, як діяти в той чи іншій ситуації. За словами керівника з зони тероборони Сергія Гамалія, Хмельницька область одна із трьох в Україні, де підготовка таких загонів найкраща. Так каже, територіальна оборона формується в три етапи. Перший створення ядра із військових збройних сил України, формування якого, розповідає, майже завершено. На сьогоднішній день наша Хмельницька область там готова на 80%. Другий, другий етап це резервісти, так? це люди, які якраз підписують контракти так само з військовими, але ведуть своє цивільне життя і йдуть тренування, розробляють техніку, що робити в випадку Дня ІКС. Третій етап – це добровольчі батальйони, але це останній етап. Я маю надію, що ми, можливо, до цього і не дійдемо. Нам вистачить цих сил, тому що тільки територіальна оборона – це 10 тисяч військових і 130 тисяч резервістів по Україні». Координаторка центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар розповідає, постійно на зв'язку з українськими вояками, які на передовій, тож їй відомі настрої захисників. Востаннє, каже, розмовляла з командирами кількох батальйонів сьогодні вранці. Хлопці настроєні позитивно, паніка, паніки в них немає абсолютно, вони готові будь-яку дати відсіч, будь-які Готові до будь-яких розгортувань подій. Боже Україну збережи. Господи, помив. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.